Når du har fått på plass skjelettet med tomme sider i plattformen din, som sånn som jeg viser deg på skjermen nå i Canvas, så er du på tide med å fylle de enkelte sidene med innhold. Og det vi pleier å gjøre, det er at vi går inn så brainstormer vi hver enkelt side. Hva er det vi vil fortelle om dette tema. Og så ser vi, Finnes det noe som er laget fra før, noe vi eller andra har laget som vi kan gjenbruke, eller må vi lage det på nytt? Så nå skal jeg vise dere litt grann, tre sider på hvordan dette kan se ut til oss, och vi har valgt å bruke eksempler i sider du akkurat har vært gjennom i dette kurset. Til så ser du hvem ska være med på idemildring, en side som var för et par sider siden i dette kurset. O som dere ser så har vi brainstormet med kulepunkter. Hvis vi går nedover her så har vi satt opp alle de tingene som vi skal ha med i dette kurset. Og vi stiller oss spørsmålet, skal Magnus lage en video der han forteller om dette? Og det som du ser til venstre, det valgte vi å gjøre. Jeg valgte å gå inn og snakke om to av disse tre hovedpunktene i en av videoene mine. Jeg uttrykker meg absolutt best med video, og Eva som har laget denne sammen med meg, hun har uttrykker sig veldig godt med tekst. Og så noen ganger så blir det bare tekst, noen går blir det video og litt tekst, og noen ganger sånn som her så har vi litt overlapp. Eva sier det litt med ord, og jeg sier det litt med det muntlige i videon. Så hvis vi går nedover på denne siden her, så, så forhåpentligvis så begynner dere, hvis dere titter litt mer på skjermen, nå skal ikke jeg ta enkeltheter, men utgangspunktet vårt var det til høyre, og så har vi på en produsert teksten som er til venstre. Jeg kan også gå enda litt lengre ned på denne siden, for vi har jo skrevet ganske så mye innhold. Vilken tekstype vi velger til å presentere innholdet, det avhänger egentlig helt av vad vi tänker egner sig best. Så når vi er på å lage kulepunkter i forhold til vilket temaer, hvilket innhold skal vi lage på denne siden, så stiller vi oss også spørsmålet om ska vi skal formidle dette videre til studenten. Och da kan det være video, og det kan bare være tekst. Her er nok et eksempel. Til høyre ser du brainstorming av sett opp redaksjoner og fordel arbeidsoppgaver siden. Og til venstre så ser du hvordan dette ble seende ut når vi var ferdig med å produsere innholdet på denne siden. Og så her ble det en video der jeg forteller basert på kulepunkten du ser borte til høyre. Og så har vi også produsert en tekst som prøver å fortelle litt mer utdypende om det samme. I dette tredje og siste eksempelet så eh, gikk vi inn, og så fant vi ut ganske tidlig at dette er en prosess vi går gjennom, dette med idemildring av en modul. Eh, og vi fant ut at vi må egentlig fortelle vår historie. Og det ble vi enige om at det gjør vi egentlig best på video. Fordi at vi ofte også anbefaler at vi gjør videoopptak av denne prosessen. Så til høyre så ser du i idemildringa, men vi fant også ut at jeg skulle intervjue Eva. Så det vi gjorde på forhånd, det var at vi skrev ned spørsmålene som du ser nederst på skjermen. Vi skrev ned spørsmålene som vi skulle ha inn i denne videon som du ser øverst til venstre på siden akkurat nå. Vi valgte også å fortelle det med text som du ser på siden nå, och vi valgte også å fortelle en liten historie basert i noe Eva hadde opplevd tidligere, som er på en praktisk praktiske eksempler, som vi har uthevet här i denne modulen med en annen farge. Så du vet liksom at når du kommer i en sånn ramme, så er det et praktisk eksempel. Oye videoen på toppen, där har ju vi brukt exempel på en PowerPoint som vi bruker når vi brainstormer i modulerna våre. Eh och vi har lagt in en 5 6 7 8 exempel på hur vi har gjort det i ulike moduler vi har upprättat. Vi snackar om en av disse utvecklingsprojekten uppe i videon på toppen, men neders på sidan här har vi lagt in en embeddad version av den samme, det er jo vurdering vi snakker om överst, men så har vi også lagt in PowerPoint-filer som vi tänkte kunne vara veldig praktisk å ha for studentene våre hvis de for eksempel vil ta utgangspunkt og prøve å bruke den samme malen som vi har brukt i utviklingen vår. Og det har vi på en måte tenkt gjennom, så slitter borte til høyre, men så er det ikke noe tvil om at vi... Vi, vi utfolder oss vi, i den tankeprosessen med å skrive, så finner vi jo kanskje på nye ting som faktisk ikke står i kulepunktene til høyre. Så dette er jo på en måte en kontinuerlig prosess og velge hva som skal med, og hvilken tekstype vi skal fortelle budskapet med. Det er sikkert mange måter å produsere innhold på, dette er måten vi går frem og gjør det på.